Jom kita buat listing slideshow menggunakan Sony Vegas Pro. Okey terus saja kita pergi ke Sony Vegas Pro, uh, saya menggunakan uh, Sony Vegas Pro 14, jadi you boleh purchase sendiri di eBay and uh, template yang kita akan gunakan mula-mula intro kata-kata uh, uh, welcoming and then, lepas tu the slideshow dan kemudian dia outro, so itu adalah template yang kita akan gunakan. Okay, terusnya apa yang saya akan buat ialah saya akan masukkan kata-kata uh, uh, aluan saya, just uh, tarik kat sini grab and tapi saya belum apa tu uh, edit lagi bahagian depan dan bahagian belakang, jadi apa yang saya buat saya akan Tekan S untuk split, delete bahagian belakang yang tak ada bunyi <coughs> dengan kat belakang ni, bahagian depan dan belakang split S lepas tu tekan delete jadi dia akan delete yang bahagian yang kita tak nak tu and then kemudian saya akan selalunya saya akan ambil uh, transition, okay saya akan pergi ke transition saya akan tarik kesini, seterusnya Kes saya akan uh, pilih gambar yang saya nak masukkan kat dalam ni, jadi saya dah proses gambar-gambar uh, yang saya suka uh, daripada 1 sampai 25 ni jadi saya kena pilih mana yang uh, redundant ataupun dia bentuk dia sama jadi kita tak payah masukkan and then ini uh, obviously gambar-gambar uh, ni saya dah dah check so basically saya just apa yang saya buat Next saya just dah pilih itu saya tarik terus pergi ke sini. Okay, okay so dia bawa masuk lebih kurang uh, 25 gambar. Okey, so setiap gambar tu ada 5 saat. Okay, kalau kita check kat sini uh, So kita akan nampak gambar tu dah dimasuk tapi dalam keadaan yang apa tu uh, tak siap lagi maksudnya dia punya uh, dia punya ratio dia tak ada dekat belas tepi ni ada hitam kan, so apa yang kita buat lepas ni kita akan zoom dengan dia. kan dia, okay. Okay. saya stop dulu kat sini, okay, seterusnya apa yang kita perlu buat kita pergi dekat sini set tekan uh, event pan crop ni eh. okay. jadi first of all saya kena build, pergi kat sana a uh, klik uh, apa tu kanan and then saya nak kata match output aspect okey match output aspect so so apa yang uh, kita start dengan apa tu Edison uh, kata kalau kita start dengan uh, kita fokus pada gambar ni kan and then lepas tu penghabisan dia dia akan besar jadi saya pergi dekat hujung sekali saya tekan butang plus and then uh, ini saya akan tarik Okey, saya tarik. So kalau kalau sekiranya uh, kita tengok dekat dekat video ni dia akan bentuk macam ni. Okay. So kita start dengan uh, gambar mana yang kita nak a uh, can be besar, lepas tu kita zoomkan ke tempat kecil ataupun daripada kecil kita zoomkan ke ke besar ataupun kita pan dia. So kita akan buat satu persatu. Okey kita buat yang image yang kedua pula, sama juga uh, apa tu match to output ratio, so kita start dengan uh, let's say example kita start besar dan kita zoom kecil, so katakan dia start dengan start dengan sini, uh, sini. Dia nampak uh, lebih nampu apa tu? Lebih banyak nampak uh, apa tu lantai ya? Eh. Jangan jangan lantai tak banyak ah. Jadi okay. saya so, katakan kita start dengan besar, dan lepas tu kita nak target dekat bagaimana? This one is permulaan dia. Ini kat kawasan permulaan dan kita pergi ke kawasan belakang sekali, dan kita target. Katakanlah kita nak target kecil macam ni je. Okey? Okey. So kalau saya pergi kat sini dia akan jadi macam tu. Okay. So kita buat untuk semua gambar-gambar and then sampailah gambar yang kita apa tu sampai semuanya habis. Okey? Ah uh, seterusnya uh, saya perhatikan ada uh, gambar yang sama kat sini jadi saya uh, gambar sini dengan gambar ni lebih kurang sama, saya disayang. buang ni dulu and then uh, saya buat dekat sini, saya tekan ni sama juga pergi ke output aspect, so this time around saya nak uh, pen gambar daripada sini pergi ke the way kitchen okay. so mungkin saya besarkan lagi sikit sebab kitchen dia cantik okay. kita start daripada sini dan lepas tu kita pergi ke uh, penghabisan frame frame dia kat sini. Okey. So apa yang berlaku ialah dia akan masuk macam ni. Tu nombor dia kita pan kan dia. Uh, seterusnya uh, kita akan habiskan uh, buat penutupan dengan Outro. so outro, uh, outro saya sama je dengan yang lah, yang sebelum-sebelum ni tapi uh, okay. outro ni selalu ni dia, dia ada dia punya muzik dia tadi for listing ni selalunya saya akan pakai apa tu muzik yang sedia dia uh, ambil daripada YouTube insya Allah saya tunjuk kejap lagi and then uh, uh, tekan butang U untuk unattach lepas tu kita buang dia punya lagu tadi uh, message uh, apa tu uh, dia punya uh, lagu lah dia punya music yang dekat belakang tu Okay, so siap jangkar lebih kurang 3 minit jadi oh. tengok auto tadi dah terbuang okey oh tadi So ini adalah gambar lebih sebenarnya yang saya tak nak guna social atau rakam. Okey. So lebih kurang uh, 2 minit. Okey. So apa yang kita kena buat sekarang? Kita nak cari lagu yang lebih kurang 2 minit. Kat sini saya masukkan lagu yang saya dah download saya download daripada band sound tapi you boleh pilih lagu-lagu yang you nak so kat sini uh, lagu kita bahagikan ada beberapa uh, stages okey first masa kita cakap kita tak nak dengar uh, lagu to bising jadi kita tekan x uh, s kat sini letak dia kat bawah And then lepas tu dia lepas lepas kita bercakap kita boleh bagi oh, kita boleh bagi lagu tu start uh, fade in and then uh, dia punya waveform tak boleh tinggi sangat so waveform dia sama lebih kurang uh, masa saya bercakap kalau waveform saya bercakap macam tu jadi kita buat macam tu kalau tidak nanti dia punya tak even eh dan lepas tu sampai dekat sini last kali sebelum kita tutup kita tekan split lagi sekali dan lepas tu dekat sini kita nak dia fit eh kau ok, so kalau kita tengok dekat sini dia akan start dengan lagu lahan masa ini saya bercakap so masa itu dia akan Fit out, fade in. Okay, bagi bersih sikit. Bagi kuat sikit eh. Lepas tu sampai dekat sini, dia akan fit out. Okay. Ini dah tak guna lagi dah. Okay so sekarang bahagian lagu dah habis. Okay yang seterusnya apa yang kita perlu lakukan kita kena isi information berkenaan dengan slide tu Okey cara dia ialah uh, first of all kita pergi bagian atas ni kita click insert video track. Okey dekat sini uh, saya nak masukkan saya punya uh, nama dulu supaya orang kenal siapa saya jadi saya letak uh, text media. Okey text media. Okey saya type uh, Abdul Rashid so besar sangat kita nak dia kecil sikit. Macam tu dan lepas tu dia punya ni saya suka. Wow, fon saya saya lebih suka yang ni. Dan okay. besar sikit pun tak apa. Oops, oh, salah tangan. Okay, dan lepas tu animation saya buat animation dia pop up. Okay. So kedudukan dia dekat sini, jadi bila saya kami, kami di, di penhold, pen okay. jadi apa yang saya buat, saya tarik sini sampai ke sini. Dan lepas tu kedudukan dia dekat mana sekarang ni. Saya ni ada kat sini. Okey. Okey uh, so dia akan bentuk macam ni. Yang sangat menarik. Okey dia akan bentuk macam tu. So sekarang ni uh, saya akan dekat bawah Abdul Rashid tu, kalau boleh saya nak letak uh, Coach Hatana kat sini. So saya akan buat lagi satu insert track saya akan copy je tetap copy je and then this one saya tarik sikit sini dan saya ubah ubah dia sebagai ko satana. Jadi ko satana ni saya nak dia kecil sikit maybe 16 macam tu. lain semua sama. Dan lepas tu dia punya kerugian uh, pergi dekat sini, dan kita boleh alih lagi. Okay? Okay. So this one, this two kita boleh pindahkan. Oh, wait. saya pindahkan ke sana. Okey. Okeylah. Oh, is it okay? Let me check. Dia No. No, no, no, no, no. Yep. Okey. So sekarang dah siap untuk bahagian yang tu. Okay a uh, seterusnya apa yang saya lakukan ialah uh, saya copy and then pergi dekat sini, saya create and then lepas tu tekan ni dia punya durasi ni sama, mesti sama dengan uh, gambar tu kalau gambar tu 5 second dan 5 second, so kita tengok gambar ni berapa second okay so pergi kat situ okay now misalkan tukar sini ni bahagian ruang apa uh, living area, living living area Okey dan lepas tu saya tekan ke kanan sebab saya suka dia belah kawasan sini dan lepas tu saya biar dia dalam keadaan situ tapi sebab dia ada space kat sini apa saya buat saya just tekan bagi dia tulis sini Okey dah sini mana lagi, ni pun living area juga, ni pun living area tak, ni living area so, saya tarik sampai kat sini, okay. lepas tu saya copy, tekan ok, tarik atas ini dia dah kawasan dining, so tukar jadi dining area, so tengok dia dari dekat sana so kita kena taip ha, situ okey put and then this one kitchen copy paste naik atas tukarkan kepada kitchen Oke. Okay. Ni pergi kitchen juga dan sampai dekat sini. Ini pergi kitchen juga. So tarik dia sampai dekat sini. So nanti dia akan play macam ni. So, ada silap sikit ni Lepas tu pulih ke sana Okey. Pastu pergi ke master. Pergi okay, master. So kita tak sebagai master. dekat sini ada apa banyak space sangat, kita tekan kat belakang tu, bagian belakang kita tekan jadi dia pergi ke depan sikit, okay, ni master bedroom, so pergi kat sini lah, ini uh, standard bedroom kan, so, pergi. you can letak, uh, you can letak, saya letak standard, you can letak uh, dan the room ataupun room number 2 room number 1 dulu lepas tu saya nak tengok kurukan dia so dekat tepi tu ada space so saya tarik dia and then this one standard this one also this one also standard juga tak sini okey this one hallway Oh sih oh. kalau kita letak dekat depan space dia dia akan pergi ke kiri, kanan, dia pergi ke kanan dari ke kanan. Okay. Ini white kitchen sepatutnya white kitchen dekat depan tapi for the sake of apa tu nak cepat saya saya akan tukar kemudian okey okey ni kosan whole way juga So habis kat situ pasu dia ni. So kalau kita buat dari berawal, ada kita usketh begini ni. So basically kita dah tak sampai habis lah. Okay, so. The next one is uh, saya kena unmute apa ya saya punya cakap ni. The next one ialah kita nak render dia. So first thing saya kita, kita kena buat daripada mula sampai akhir. Highlight dia. Pastu kita tekan uh, render as. So kita nak render renderkan dekat mana nanti dia akan tanya. Eh, mana dia okey so render sebagai 1 ATP letak pada you nak tak kat mana so saya letak dekat video di sri langit oh, bukan sri langit saya nak letak video di kucing di bahagian kucing Okay, so, oh saya dah buat dah. Okey, sila show. Sorry. Ini apa tu? Find, save and render. Render dekat loop region only. Kalau tidak nanti dia render yang kita tak mahu pun the render so kita render. so kita tunggu sampai dia habis. Tu saja. Assalamualaikum Abdul Rashid Coach Santana. Terima kasih kerana sudi datang ke laman ini. Sekiranya ini adalah kali pertama you di sini jangan lupa untuk subscribe, tekan butang notification, komen, share serta thumbs up. Kita akan discuss teknik-teknik luar biasa hatana serta perjalanan kejaya hatana